Vítejte na procházce českou historií. Lepšího průvodce byste nenašli. Jsem totiž český led. Někdy kolem roku 2000 před Kristem už u nás kámen vycházel z vody. Přišel čas na nové materiály. Informace o novém revolučnímu materiálu přišla tehdy ze středomoří. Zahoďte kamení, kopojte bronz. Bronzuje budoucnost, bronz do každé domácnosti. Tehdy čile fungoval obchod se zbraněmi. Měť a cín, kdo by to je? Já musím. Já Já musím. Já a tak začala doba bronzová Nový materiál vše urychlil Tak jsme se dostali asi tak do roku 750 před Kristem? Pokrok přišel opět ze středomoří Jmenoval se železo Už jede, no toto trvalo! Koupujte železo, kopujte železo! Jen železo má budoucnost, bronz patří do starého železa! A tak začala doba železná. No a tahle doba železná vlastně trvá dodnes. Ještě vám řeknu něco o šikovných keltech. Těšte se!